Jaký byl závěr maratonské etapy ten druhý den? No, pro nás neslavný, protože jsme ujeli jenom 15 km. Strašně se prášilo, dojeli jsme pomalý auto, který nereagovalo vůbec na signály sentinelem a, a zareagovalo asi na snad 6.7 sedmej. A zareagoval tím, že na úzký pistě zastavil přímou prostřed. Nedalo se mu vyhnout, nedalo se v žádném případě zabránit srážce, takže jsme ho zezadu torpédovali a poškodili jsme si předek auta natolik, že jsme tam strávili více jak 12 hodin opravou. Nakonec se to podařilo spravit a kolem 22. hodiny večer jsme vyjeli, ale bohužel ta trať byla tak náročná, že pod mě jsme nebyli schopni absolvovat v čase, který nám určil pořadatel, to znamená do 8 do rána. Opravdu jsme se snažili a, a za žádnou cenu jsme to nechtěli vzdát, ale to, to bylo prostě o život a stejně bychom to nestihli. Máme před sebou cestu do dalšího bivaku, auto se musí dostat <těk> dolů do, do přístavu a a já se těším do práce. No, mě hrozně mrzí to, že jsme přežili ty nejtěžší etapy v Dunách. Když jsme se dostali na šotolinu a na, na povrchy, které nám seděly, tak jsme byli schopni zajíždět, myslím si, celkem slušné časy. O pár jsme vedli, soutěž nováčků, kterou... Nedokážu si představit, co by se muselo stát, aby jsme ji pustili z ruky. A, a přijde takováhle věc, kterou prostě nejsme schopni ovlivnit, takže ve mně samozřejmě v, je spousta zklamání, ale nenadělat nic. Tak Martin je obrovský profesionál, už jsem to říkal několikrát a hrozně mi pomáhal po celou soutěž, táhl mě dopředu, takže ta spolupráce si myslím byla, byla výborná. Ano, to fungovalo, řešili jsme nějaké technické potíže, ale to při takhle náročné soutěži musí řešit asi všichni. Nemůžu říct, prostě ani popel, jediný co, tak mrzí mě ten konec.